عصلاً. اليوم مش نحكيه على شكون هي النهضة حاول نحاول نكون نلخص لأكثر شيء ممكن. قبل ما نحكيه عن النهضة لازمنا نحكيه عن الحركة الإسلامية وقبل ما نحكيه على الحركة الإسلامية لازمنا نحكيه على تاريخ وظهور الحركة الإسلامية أول ظهور الحركة الإسلامية في التاريخ هما الأنصار في المدينة وقد تم القضاء عليهم كليا ثم ظهرت معارضة اخرى لكن غير مهمة واتهموا بالردة وتم القضاء عليه اما الحركة الاسلامية المعارضة للحكومة السنية ظهرت مع وامتدت على مدى التاريخ الاسلامي وانقسمت الى عدة اقسام ولكن كانت اهدافها اسقاط الخلافة الاسلامية اما اول حركه سنيه ظهرت في التاريخ ضد الحكم السني هي الحركه الحنبليه اللي من بعد تطورت مع ابن تيميه وظهرت ما يسمى بالحركه السلفيه التي اتهمت الحكومه السنيه انها لا تحكم بما انزل الله ويعرف كثير ان الحركه السلفيه عندما ظهرت اول ما ظهرت بدأ العالم الإسلامي يتأخر إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم، أما تاريخ الحركة الحركات الإسلامية حديثا فهي ظهرت قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية، وظهروا مدين، المد الشيعي بالعراق وإيران والمد السني. بالتجديد في الفكر السلفي بظهور الوهابيه هذوما الزوز جاوا ودعموا سقوط الخلافه العثمانيه لكن كل واحد عنده سبب متعه المد الشيعي كان رفض للخلافه العثمانيه لاسباب دينيه لانه سني بينما السنه كان وخاصه السلفيه كان رفضها للخلافه العثمانيه لاسباب قوميه لانهم غير عرب ما ندخل في الدتاي. مانت نحاول باش نلخص اكثر شيء ممكن اذا الحركات القويه اللي الاسلاميه الكبيره هي السلفيه والشيع واللي تسببوا في سقوط الخلافه العثمانيه بدعمهم للغرب بطريقه مباشره مثل السلفيه او بطريقه غير مباشره والبقاء على حياة كلمة الشيعي. في الفتره هذيك وقع ان ظهر ظهر فكر ما يسمى تنويري. لا هو شيعي ولا سني، رغم اللي كل واحد يقول اللي هو هذاك المد ينتمي إليه. ظهر بجمال الدين الأفغاني وبعض بعد اتطور في الأزهر وظهرت ما يسمى بالإخوان المسلمين. لو نرجعوا تاريخ إخوان المسلمين، لاحظوا إنهم مستقلين نوعيا عن السلفية وعن الشيعة، ولكن هم مزج من بين الشيعة، التفكير الشيعي والتفكير السلفي من هنا نفهم ان حركه الاخوان المسلمين هي حركه مزدوجه والنهضه نجم نقولوا تنبع من فكر الاخوان المسلمين اللي هي بدورها حركه مزدوجه وعندما نقول مزدوجه يعني فما اشخاص يميلوا للفكر الشيعي وفما اشخاص يميلوا اكثر للفكر السني السلفي من هنا نفهموا الصراعات اللي موجوده الان على الساحه الاسلاميه ونفهموا بالكده علاش كل هذه الاختلافات ونكملوا ونفسروا في المره الجايه شنية هي هذه الاختلافات وشنية هي هذه الاسباب وشنو هو الفرق من دين الاخوان والسلفيين والشيعه وبسلام